Από εδώ και στο εξή θεώρησέ με φάντρεα Θα πάω να αγοράσω ένα τη έντρα ε. Βλέπεις, η Λιμπη δεν μπορεί να το κάνει αυτό Ευτυχώς βρίσκεται mm. στα ικανά χέρια του Αμερικάνικου Ταχυδρομείου. Α, ναι, τώρα που το θυμήθηκα Τιν! <laughs> την <laughs> ειδική παράδοση για την εσποινίδα μόλι Μπακή <συλί> Α, ουφ, παραλίγο, είμαι η επόμενη Και στην πρώτη σειρά είναι η μαμά μου Ω, <συλί> <Α>, ωραία, τέλεια, <συλί> πολύ καλά Ω, για κοίτα την <συλί> και μάτια πατήλια <μάτια>, αυτοπεποίηση <συλί> <συλί> <συλί> <συλί> <συλί> <συλί> <συλί> <συλί> Για Είσαι απέσια τραγουδίστρια! Εσύ Το ξέρω! Είπα Υπά ψέματα! Λυπάμαι! Απλώ λυμπή! Εγώ δεν ήθελα να σε πληγώσω! Και περίμενε την τελευταία στιγμή για να μου το πει λίγο πριν στη σκηνή! Κοίτα, ε, μην ανησυχείς, γιατί υπάρχει καταπατή στη σκηνή! Και μπορούμε να φύγουμε μέσα στη νύχτα σαν εγκληματίε! Νέο όνομα! σω και μια νέα φάτσα! Θα ζούμε μόνε μα! Στον δρόμο! Στα τρένα! Μόνο μήν βγει έξω! Μην το κάνει! Όχι! Έπαψα πια να φοβάμαι! Πρέπει να βγω όπω τώρα! Ναι. να κάνει! Μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε σε όλες τις πλατφόρμες. λάτα από το Dumbledore! Τώρα θα γίνει πανεγύρι μεγάλο!